Itt vagyunk a Nemgyetiparban, van az első napunk, mert a három napos belépőjeget vettünk, és most várunk arra, hogy most busz meg innen, a felvonó, hogy mi fog történni, mert itt egy csomó ember várakozik. Úgyhogy gyanítom, hogy nekünk is várni kell, és utána a felvonóval felmegyünk a Tiangi hegyre. kínai paraszt torunk tolunk, Nem meg megbevállalni, de hogy... Ránk jön a hasmenés. Mert mennyire átrendeződnek a félelme egy napon belül, mert reggel még attól féltem, hogy valahol henni Utána attól féltem, hogy, hogy a kabinban a ami szerviszt a hegyre, hogy ott majd rosszul mert nem klímány és meleg van. De ezt a félelmem semmi veselt, amikor megláttam, hogy milyen túraútban ahol megint fel, mert hogy én nagyon jó vagyok a korás nélküli lépsőni, de még lépcsőnek se mondható, mert hogy uh, ilyen csiklák voltak, amiket esélyt meredekek is voltak. Fogalmam nem volt, hogy a túra végig ilyen áll, konkrétent remegettök kegyem a félelmemtől. A buszra fel irány a nagy, természetes híd. Az van, hogy a busz nem állt meg a nagy hídnál, a természetes hídnál. Úgyhogy most meg kell, néz... meg kell néznünk az avatar kilátót fenébe. Ezt nap szenvedtem, mert rajtam túracipő van, amit földre találtak ki. Ehhez képest itt minden le van betonozva. És csúszik, mint a... nagyon csúszik. Ah, szörnyű. Úgyhogy ide nem érdemes így felkészülni, hogy túrázni össz, vagy valami. Ez egy simán városi kirándulás. ahol én majd nem magam. Jó, de a durva rész még nem annyira felkapott Nagyon nehéz minket. Főleg, főleg a mikrofon miatt, mintha nem láttak volna még döglött meskát. Ja, Jaj, most meg kell magyarázni, hogy mi az a dögött macska. Ez a döglött meskák, egy ső, ami rajta van a mikrofonon. Nem tudom, ki hívja így, de... Na, látszik, hogy... bővítés van. Kicsi a sárszélesség, úgyhogy új korlátok, meg új esvények épülnek. Az állok a történtek előtt. Mivel a térkép szerint ez nem az Alatar Kilátó, de úgy tűnik, hogy ez mégiscsak az. Sőt. Ennyi. De megtárgyaltuk Andival. Ez valószínűleg amúgy nem, a, nem az a kilátó. Hanem a. Ez a gazgyára! Igen. És valószínűleg vagy ami vagy valami és a uh, csoport is annyi, hogy meglegyen a népnek a cirkusz, átválták ide. Egy kevésbé jó kilátás volt, de a múlt főleg sokkal jobb uh, és több csoportos voltak csoportos csoportos csoportos csoportos a csoportos csoportos csoportos csoportos